ú praja rečku služi na pare Je mohol som buně koci pot tam parare Zked som buděj kocevám učíš mi v rucernoševám Po maľučky poci kučky dverka odvíám. Keď som kude chodzéval, čiž mi v ruce nošéval, od maľučky, pod cykučky dverka odvýval. Zlumkovi vyšlo, a ja na pare, Prišli ku mne oficíre čisti z kantáre Keby bula Haníčka Prechvarela slovíčka Urla me, aj ikoníčka Love Šum na šum paci, Bože pači za ňu lači bo Ančo za ňu lači Šum na šum na Bože pači za ňu lači bo Ančo Kim de a ce